####لا باقية أكبر أكبر هادو هما في القواعد في دانسر كلهم لي ما كانوا ملا دغيا يزحموا ويلا طارق طارق شوف شوف شوف نتوما كاملين غدوزو تحت الخط صافي تولي راه طلع لك فوقك تحت هذا تحت هذا غدوزو صافي ما يدوزوش حنا نتوما نتوما دوزو تحته لا تطلعوا لا هما غا يطلعوا نتوما دوز تحت مباشرة انطلاق السباق الخاص بماراثون الصغار يلا عيد انطلاق المسافه <تصفيق> سميتك؟ <تصفيق> سليمان المجدوب. شحال في العمر ديالك؟ ثمانية <تصفيق> كيف كيف جاتك المسابقة؟ ربحتي سال الأول زوينة زوينة، وكيفاش شفتي يعني السباق في, في الأرض وداك الشيء، يعني كانت الرملة وداك الشيء واش جاتك يعني البلاصة اللي جريتي فيها واش كانت مزيان؟ حسيتي بشي صعوبة عندك في الجري ديالك في الرملة؟ مزيان المرتبة ثانيه في السباق نعم، تعطيني السميه ديالك؟ ياسر الحافي يسير الحافي، شحال عمرك؟ 15 كيف جاتك المسابقة؟ المسابقة ديال الجزري، كيف جاتكم؟ واعرة واعرة، شنو شنو عجبك فيها؟ شنو عجبك؟ الجزري عجبك فيها الجزري، والأرض اللي جريتي فيها عجباتك؟ كانت الرملة ثقيلة شوية، واش حسيتي شوية عيتي في الرملة ولا ولا أنت ولفت بالرملة كتجري فيها مزيان؟ ولف بيها قل لي عافاك؟ محمد علي الحافي محمد علي الحافي، نعم شحال في عمرك؟ عمك يسمعني نعم وجيتي نتا الثالث برافو يعني وكنتي غادي نتا الاول علاش وليتي نتا الاخر شنو هو شنو المشكل اللي وقع لك في السباق كنتي غادي نتا الاول عيتي عيتي علاش عيتي خلي خلي هو يهضر خلي وراه شحال علاش عيتي واش الرمله واش واش ما في الاول دخلتي مزيك بزاف بزي في الاول من الأول نتا غادي الاول في الاخر وليتي وليتي نتا والثالثه الرمله الرمله هي اللي عياتك فوالو فاش كتجوز في الرمله برافو ليك